يعني. الميناء عندنا كبير كيخص الميناء كامل يكون فيه الموظفين كيتعملوا النفايات بس هذاك المركب اللي يدخل عنده لي قلب النفايات ماشي و المجلس البلدي حتى هو راه من من التسيطاعات ديال المرسى خصو هو يقوم بالدور ديالو آه هي في الحقيقه هذا الشيء كيالم صراحه هي هذه وحنا هذا الشيء كنعيشوه وهاد الشيء ديال الميكات راهو ماشي عي الميكات اللي كيصيبوا البحاره حتى القضيه ديال الفلاحه وعندنا واحد الشهريج راهو في الغربي ديال العرايش ما بين العريش ومولي وسلهاب هادوك ديال الفريصه كلهم ديك الميكات كيسيبو كيخرج فواحد الدوبو تما كبير اذا من تمنوا عي الكلام الاخوان وهاد الندوه بحال هادو خصهم يكونوا ماشي عي جوج مرات في العام احنا ما كرهناش يكونوا 3 ولا 4 مرات المرات السنه ويكونوا جميع المتدخلين في الحنطه يحضروا باش هذا كيوصلنا هذا وبالنسبه للاخ ديال البعث العلمي انا أقول لا غير ما تفاهمناش وصافي اذا الكلام ديالك مضبوط وديك الشيء اللي هو الحقيقة ولكن دابا العريش بالنسبه للعريش كنتقبل في فيها البرك ودابا المركب بزاف والصياده بالليل والنهار والاحترام ما كايناش ونطلب الله نتعاونوا على هاد الشاده